ترجمة <تصفيق> نصيبه قادني نصيبه أطلع صعيبه والوضع مشهور تجرح فاضي أول مرة ما بعدي مدري تجرح ما أدري ويشابو تجرح فاضي أول مرة ما بعدي ما أدري ويشابو لو أنت تدري عن ها تجرح Like right I'm